בשיעור הזה ברצוננו להציג בפניכם את הסדרה ההנדסית. בהמשך יש עוד הרבה מאוד שיעורים מתקדמים בנושא הזה, אבל זה מקום טוב להתחיל בו. פשוט להבין על מה אנחנו מדברים כאשר מישהו אומר לכם סדרה הנדסית. נקודה המתאימה להתחלה היא מה זה סדרה. סדרה היא, כפי שאתם יכולים לדמיין, זה מספרים עוקבים. לדוגמה, וזאת אפילו לא סדרה הנדסית... אם נאמר 1, 2, 3, 4, 5, זותי סדרה של מספרים. זאת לא סדרה הנדסית אבל זאת סדרה. סדרה הנדסית היא של מספרים עוקבים או סדרה מיוחדת של מספרים כאשר כל מספר עוקב הוא מחפלה קבועה של המספר שלפניו. נסביר לכם למה אנחנו מתכוונים. נניח כי המספר הראשון שלנו 2, כעת אנחנו נכפיל את ה-2 במספר 3. אכפלנו אותו ב-3 וקיבלנו 6. כעת אנחנו נכפיל את ה-6 במספר 3 ונקבל 18. כעת נכפיל את ה-18 במספר 3 ונקבל 54. אנחנו נמשיך הלאה באותו האופן. אנחנו נמשיך להכפיל כל הזמן במספר 3. אם אנחנו רוצים להבין מה קורה... זה האיבר הראשון שלנו אנחנו מכנים אותו A1 של הסדרה שלנו בכל פעם שאנחנו מחפילים, זה באותו מספר משותף ברוב המקרים מכנים את המספר הזה כמנת הסדרה במקרה הזה A1 שווה ל-2 ומנת הסדרה שווה ל-3 אם ישו אומר לכם שיש לכם סדרה הנדסית וכי A1 שווה ל-90 ומנת הסדרה שלכם שווה ל-3. הכוונה בכך היא שהאיבר הראשון של הסדרה שלכם הוא 90. האיבר השני יהיה מינוס 3 כפול 90. מה זה בעצם? מי זה מינוס 30? ברור. כי 3 כפול 90 זה 30 אבל נוסיף את השלילי. ואז המספר הבא 3 כפול זה. מינוס 3 כפול זה. 3 כפול 30 זה 10. הסימן השלילי מתבטל. אז זה כיבנ 10 חיובי. המספר הבא יהיה 10 כפול מינוס 3. או מינוס 10 חלקי 3. והמספר הבא יהיה מינוס 10 חלקי 3 כפול מינוס 3. אז הוא יהיה 10 חלקי 3 חיובי. אתם יכולים להמשיך לעשות את זה הלאה ואלאה עבור הסדרה. על זה דברים מדברים כאשר מתכוונים לסדרה הנדסית. אנחנו חייבים לעשות כאן העברה קטנה, זה תמיד בלבל אותנו, כי באנגלית משתמשים במונחים שהרבה פעמים הם באותו מובן. זאתי סדרה, זה סוג של מספרים עוקבים. 2 אחר כך 6, אחר כך 18, 90 ואז מינוס 30 ואחר כך 10, אחר כך מינוס 10 חלקי 3, ואז אוי אוי סליחה, זה יהיה 10 חלקי 9 חיובי. ברור, מינוס של... שליש כפול מינוס 10 חלקי 3, המינוס מתבטל. ברור, 10 חלקי 9. אנחנו רוצים לעשות שגיעות, אלה אין סדרות. באנגלית ישמעו גם ואולי אפילו תראו שרשום ג'אומטריק סיריס השימוש ענוג ביותר למילה סיריס הוא הסכום של סדרה לדוגמה זאת היא סדרה הנדסית והסכום שלה יהיה 90 ועוד מינוס 30 ועוד 10 ועוד מינוס 10 חלקי 3 ועוד 10 חלקי 9 הדרך הכללית לראות זאת היא כי המילה כוונתה לסחום של סדרה. אנחנו רק רוצים להבהיר את הנקודה, יות ואנחנו התבלבלנו הרבה פעמים בתחילת הלימודים של הנושא הזה. בכל מקרה נחזור להיכרות עם הסדרה ההנדסית. נפתור כעת בעיה מעשית שעוסקת באחת כזאת. אומרים לנו כי אני עושה בנג'י בקפיצה מגשר מעל מים. בקפיצה הראשונית, המתח ההתחלתי הוא 120 פיט. לכן ב הקפיצה הראשונה, הקאבל, יהיה מתוח ל-120 פיט. נרשום את זה בדרך הבאה. אנחנו יכולים לרשום קפיצה, וכאן כמה הקאבל נמתח. בקפיצה הראשונה, קפיצה מספר 1, הקאבל נמתח ל-120 פיט. כעת אומרים לנו כי בקפיצה הבאה הוא נמתח ל-60% מהקפיצה המקורית ואחר כך בכל קפיצה נוספת החבל נמתח 60% מהמתיחה הקודמת. במקרה הזה מנת הסדרה כאשר כל איבר נוסף בסדרה יהיה 60% מהאיבר הקודם לו או שניתן לומר כי הוא יהיה 0.6 מהאיבר הקודם. כלומר בקפיצה השנייה אנחנו נתחיל ב-60% מזה זה 0.6 כפול 120. למה זה שווה? זה שווה ל-72. ובקפיצה השלישית החבלים מתח 0.6 כפול 72, או 0.6 כפול זה, וזה יהיה 0.6 כפול 0.6 כפול 120. שימו לב למה שקורה כאן, כלומר בקפיצה הרביעית, אנחנו נקבל 0.6 כפול 0.6 כפול 0.6 כפול 120. זה 60 אחוזים מהקפיצה הזאת. כל פעם זה 60 אחוזים מהקפיצה הקודמת. אם נרצה להגיע מתוך זה לנוסחה כללית, רק על בסיס הדרך בה הגדרנו דברים. המתיחה בקפיצה הענית, למה היא תהיה שווה? נראה, התחלנו ב-120, כפול 0.6, באיזה חזקה? כיתצד דגנו לזה. נירשומת זה كان מאות שנים. זה שווה לเอפס נקודה שש. למשל, נירשומת 06 ת מ א ת מ א זה שווה ל 120 א 0.6 בחזקת א פחות ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח 1 ח ח כלומר, יש לכם 0.6 בחזקת 0, וקיבלתם כאן פשוט 1. זה בדיוק מה שקורה בקפיצה הראשונה. ובקפיצה השנייה תציבו כאן 2, פחות 1, שימו לב. כי 2 פחות 1 זה חזקה של 1, ויש לנו בדיוק פעם אחת 0.6. אנחנו שיערנו שזה היה n פחות 1, בגלל שכאשר n שווה 2, יש לנו פעם אחת n 3, יש לנו 0.6 כפול עצמו. כאשר n 4 יש לנו 0.6 בחזקת 3. כלומר, עבור כל n אנחנו לוקחים 0.6 בחזקת n פחות 1. זה כי מכפילים זה ב-120. נעבור לשאלה הבאה ששאלו אותנו. מטי יהיה מתיחת החבל בתנודה מטה ה-12. במקרה הזה אנחנו נעזר במחשבון. למעשה נראה כי עלינו לתקן את זה לא טעות, אבל מדברים על אורך החבל כבכל תנודה, ואנחנו קראנו לקפיצת קפיצת תנודה ה-0. אז בואו נשנה את לא טעות, אבל נראה כי, כי הבעיה כיוונה לדבר אחר. אתם יכולים לראות במתיחה הראשונית כתנודה ה-0. כלומר, במקום לסמן את זה כקפיצה, נסמן את זה כתנודה. כלומר, המתיחה הראשונית של התנודה ה-0, וזאת תהיה התנודה הראשונה, התנודה השנייה והתנודה השלישית, ואז הנוסחה שלנו תהיה יותר פשוטה. בגלל שאם תחפשו את המתיחה בתנודה n אז הנוסחה פשוט תהיה 0.6 בחזקת n כפול 120. זה ברור? בתנודה 0, זאת המתיחה התחלתית, יש לכם 0.6 בחזקת 0, זה 1 כפול 120. בתנודה הראשונה 0.6 בחזקת 1, פעם אחת 0.6. נקבל 0.6 כפול המתיחה קודמת או בתנודה הקודמת. כלומר, אם... דיברו במונחים של אורח התנודות, אנחנו חושבים כי זה מה שהשואל רצה כאן. אז מה לגבי התנודה ה-12? נעזר בשינוי הזה שכאן. נחשב את התנודה ה-12, נמשיך כעת, ונעזר במחשבון שלנו. יש לנו כאן 120 כפול 0.6 בחזקת 12. נקווה כי יש לנו כאן סדר פעולות, בלילות שחזקה קודמת לפני כפל, כלומר, אנחנו נחשב 0.6 בחזקת 12, וזה שווה ל-0.26 feet כלומר אחרי התנודה 12 בקושי תזוז. היא הולכת לזוז משהו כמו שלושה אינץ' בתנודה 12. אנחנו מקווים כי הפקטים תועלת, אנחנו מנצלים, מתנצלים על כל הבלגן הזה ואנחנו חושבים כי ברמה מסוימת זה יעיל. בגלל שאתם חייבים תמיד לוודא כי ה-n שלכם מתאים עם התוצאה שמתקבלת. לכן כאשר דיברנו על הראשונה, אמרנו שזהו אחד. ואז היה 0.6 בחזקת 0. לכן עשינו n פחות 1, אבל כאשר הפכנו זה למונחים של תנודות, זאת הייתה התנודה ה-0. זה נראה הגיוני בגלל שזה 0.6 בחזקת 0, זאת התנודה הראשונה, אז זה יהיה 0.6 בחזקת 1. התנודה השנייה 0.6 בחזקת 2, זה הפך הנוסחה שלנו למעט יותר פשוטה. בכל מקרה מקווים כי היה חם מעניין.